בואו נמשיך עם הבעיה הראשונה ממבחן החדווה שלנו משנת 2008. אנחנו בחלק ב' זה פונט עווה מדי. הבעיה אומרת שהקו האופקי y שווה ל-2 מחלק את השטח r, זהו r, ל-2 חלקים. כתבו בלי לחשב אינטגרלה מבטא את השטח של החלק של r שמתחת לקו האופקי. בואו נסרטט את y שווה למינוס 2. הגרף של y שווה למינוס 2 ייראה כך. כאשר y הוא פשוט קבוע. זה לא מספיק הו, לא בטוח שאתם יכולים לראות את זה. נסרטט קו יותר, אבל אולי בצבע יותר כה. y שווה 2 ייראה בערך כך. ונתנו לנו שהקו הזה מחלק את השטח r לשני חלקים. החלק הזה והחלק הזה. ואנחנו מתבקשים לבטא בעזרת אינטגרל... את השטח של החלק של אל שמתחת לקו האופקי. מעניין אותנו רק החלק הזה של אל. זכרו, אנחנו מתבקשים רק לכתוב את הביטוי, לא לחשב אותו. כך שנוכל לחסוך זמן, ו... אבל איך פותרים את זה? החלק הקל הוא להבין מהו הביטוי שאת האינטגרל המסוים שלו אנחנו צריכים לבטא. יהיה קצת יותר קשה למצוא את גבולות האינטגרל. מהו הביטוי שיהיה... בתוך האינטגרל, כפי שעשינו בחלק א', גם כן, נסחום כמה מלבנים. גובה המלבנים יהיה ההפרש בין שתי הפונקציות. זהו y שווה מינוס 2, והפונקציה הזאת כאן היא y שווה, כתבנו את זה בחלק הקודם, זאת x בשלישית פחות 4x. זאת העקומה הזו כאן. כך שהגובה של כל אחד מהמלבנים הקטנים הללו, יהיה מינוס 2 פחות x בשלישית פחות 4x. זהו גובה של כל אחד מהמלבנים והרוחב של כל אחד מהמלבנים. אנחנו יודעים ממה שלמדנו על אינטגרלים שארוחו הוא dx, כך שאת dx, שאת זה נכפיל ב-dx, ונסחום את כל אלה, מ-x שווה מה שלא תיה הנקודה הזאת למה שלא תיה הנקודה הזאת. אנחנו צריכים למצוא את הנקודה הזאת, את הערך הזה של x שיהיה כאן, ואת הערך הזה של x שיהיה כאן. אלה שניים שתיים מנקודות החיתוך. בין שתי הפונקציות הללו. איך נמצא אותן? אפשר להשוות את הפונקציות אחת לשנייה, כלומר, כלומר לשאול עבור אלו ערכי x נקבל ש-x בשלישית פחות 4x שווה למינוס 2. עבור אלו ערכי x ערכי ה-y שווים. פשוט נשווה בין שתי הפונקציות. אפשר גם לכתוב זה בצורה של פולינום. ולקבל x בשלישית פחות 4x. ועוד 2 שווה 0. ולמען האמת זה פולינום שדי קשה לפרק לגורמים. ואפשר לנסות כל מיני שטויות. למען האמת ניסינו קודם וקיבלו מספרים די מכוערים. אבל למעשה, אם מסתכלים בהוראות של המבחן, כתוב בה ראות שחלק מהאסיפים דורשים מחשבון גרפי. כך שככל הנראה מצפים שנשתמש במחשבון גרפי כדי למצוא את השורשים של הפולינום הזה. בואו נעשה את זה. אפשר לעשות הרבה דברים בעזרת מחשבון גרפי. יש לנו כאן מחשבון TI85. ונשתמש בו כדי למצוא השורשים של הפולינום הזה. נדליק אותו. על מנת למצוא את השורשים, נשתמש בפונקציה פולי, אז נחץ second, ואז פולי. מה הדרגה של הפולינום הזה? זה פולינום מדרגה שלישית. יש לנו x בשלישית, כך שהדרגה היא 3. מקיש Enter. ומה הם המקדמים? המקדם של x בשלישית הוא 1, הלאה. המקדם, מהו המקדם של x בריבוע? אין לנו של x בריבוע, נכון? כלומר, המקדם הוא 0, הלאה, מה המקדם על עיוור x זהו מינוס 4, מינוס 4, הלאה, ומה המקדם של העיוור הקבוע, זה יהיה פשוט 2. ועכשיו אפשר ללחוץ על סולב. והנה קיבלנו שלושה מספרים מטורפים, שמראים לנו שהיה מאוד קשה למצוא את השורשים בצורה אנליטית, אם יש לכם מוח רגיל ולא מחשב, אז בואו נראה, קיבלנו שיש שלוש נקודות שבהן y שווה למינוס 2, חותך את y שווה x בשלישית פחות 4x, הם נחתכים ב-2.21, שזה מחוץ לגרף, אנחנו בכלל לא רואים את הנקודה הזאת, זה איפשהו כאן משמאל, אקומה בטח יורד בחסרה חותכת כאן מינוס 2, והם גם נחתכים ב-1.675, שזה בערך כאן. זה נירא כמו 1.675 נקודה שש שבעה חמיש, ומגמיחתחים ב F נקודה خمسة ثلاثة عشر, שזה كان. כעת אנחנו ניקולים לשתמש בארחים שקיבלו מהמחשבון, אותם שלנו. קיבלנו שנקודה הזו i x שווה 0.539, נקודה خمسة לכן נכתוב كان 0.539. נקודה והנקודה הזאת, אלה הם הגבולות האינטגרל המסוים שלנו, אז אנחנו הולכים לסחום את המלבנים הקטנים הללו, מ-x שווה 0.5319, 1675 ואנחנו לא צריכים לחשב את ערך האינטגרל, כך שסיימנו עם חלק ב', צריך לכתוב אבל לרוב הסיכויים שלא יורידו לנו נקודות אם, אם לא. בכל מקרה נעבור לחלק הבא. אם יש לנו זמן. חלק ג' כאן נתנו לנו שהשטח R של גוף. בגוף הזה כל חתך שמעונח לציר ה-X הוא ריבוע. אנחנו מתבקשים למצוא את הנפח של זה. זה מעניין. בואו נראה אם אפשר לסרטט את זה. ננסה לסרטט זה עם כדי שתוכלו לראות את הגוף זהו אותו שטח R מקודם. מעליו יש את פונקציית הסינוס, שנראית בערך כך. ומתחתיו ישנה הפונקציה הפולינומית שנראית בערך כך. ננסה לסרטט בזווית, כדי שתראו את ציר ה-X. זה יהיה ציר ה-X. ונסרטט גם את ציר ה-Y. זה נראה בערך כך. נוסיף קצת פרספקטיבה שנראה בצורה יותר ברורה למה הכוונה בשאלה. זהו ציר ה זה ציר ה-X, זה ה-Y. וזהו השטח R, בדיוק כמו בשני חיית השטח R הוא הבסיס של הגוף. זהו הבסיס של גוף. זה כל חתך בגוף הזה שמעונח לציר ה-X. בואו נראה אם אנחנו יכולים לסרטט חתך שמעונח לציר ה-X. זה יהיה חתך. כאילו לקחנו סכין וחתכנו במקביל לציר ה-Y. בואו נתייחס לחתך הזה של הגוף. שזה... ריבוע, כלומר שהבסיס חייב להיות שווה בגודלו לגובה. אם ניקח את החתך הזה, נקבל ריבוע כזה. אם ניקח את החתך כאן, נקבל ריבוע קטן יותר. אם ניקח את החתך כאן, נקבל גם כן ריבוע קטן. אבל השאלה הייתה לגבי הנפח של הגוף. תנסו לדמיין איך הגוף נראה. כאן יש ריבועים קטנים, הם הופכים לריבועים גדולים ושוב קטנים. איך מוצאים את הנפח? באופן דומה למה שכבר עשינו, לוקחים את השטח של כל אחד מהריבועים, אנחנו יודעים שאלה ריבועים, כפול כל אחד מהdx, עם הדיפרנציאלים הקטנים, וסוכמים את זה מ0 עד 2. ושוב, הולך לגמל לנו הזמן, אז נמשיך בסרטון הבא, להתראות בקרוב.